من شهر ذي الحجه المحرم وهذه الايام المباركات ينبغي علينا ان نجتهد فيها بالطاعات لان الطاعه في الزمان الفاضل يباركها الله تبارك وتعالى ويضاعف فيها الاجور الى ما يشاءه تبارك وتعالى اول ما ينبغي علينا فعله حال دخول هذه العشر وقد دخلت هذه العشر وها نحن على موعد مع يوم الإثنين القادم وهو يوم عرفة الذي يصبح فيه الأنام من كل حدب وَفَوْ صائمين لله تبارك وتعالى مخلصين النية لله جل وعلا وموافقين للهدي النبوي في صيام يوم عرفة لغير الحجاج لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الموسم العظيم تلبية وتوحيدا وتذكرة بيوم الآخرة كل ذلك من اجل أن يعود الناس كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا خطايا وبلا ذنوب ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بحج بيته الحرام وأما من لم يحج ولم يتمكن بعد ويستطع من أداء فريضة الحج في عمره مرة واحدة فقد جعل الله رب العالمين هذا الزمان الفاضل وهو عشر ذي الحجة جعله موسما مشتركا بين الحجاج وغيرهم ممن لم يحجوا حتى يشاركوا الحجاج بنواياهم بقلوبهم بجوارحهم باعتقاداتهم بأقوالهم بأعمالهم فكل من لم يحج في مصر وفي غيرها من بلدان المسلمين وفي بلدان غير المسلمين كل من لم يحج من المسلمين فإنه, يولى فإنه يذكر رب العالم ويذكر الله في أيام معلومات هذه الأيام المباركات هي أيام ذكر لله تبارك وتعالى ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر وهو الركن الأعظم من أركان الحج حيث يقف الخلائق من حجاج بيت الله الحرام يقفون ملبين التلبية المؤر... الربانية التي فيها توحيد لله تبارك وتعالى يوحدون ربهم تبارك وتعالى يعترفون أن الله جل وعلا إله واحد لا معبود بحق إلا هو وكل المعبودات الباطلة وكل الاختراعات السيئة التي تضاهي رب العالمين في خلقه تضاهي رب العالمين في مراده كل هذه الخلائق زائله ولا بد فمن كان من المنتسبين للاسلام ممن يصرف عباده من العبادات التي لا تجوز الا لله تبارك وتعالى فانه قد وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى ولو كانت هذه العباده هي عباده الذبح ولو كانت هذه العباده هي عباده النذر ولو كانت هذه العباده هي عباده الدعاء وكثير من المنتسبين للاسلام ممن اغوتهم حبائل الشياطين وممن وقعوا في شراق البدع وسيئات الأعمال يقعون في الشرك بالله تبارك وتعالى من حيث يشعرون أو لا يشعرون وإليكم نموذج تسمعونه بالليل والنهار وهو الحلف بالنبي أو الحلف بالأمهات والآباء أو الحلف بالعيش والملح أو غير ذلك من الأمور التي يقسمون بها وهي من الأمور المحرمه وقد بيّن لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكن يعلمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون الحلف بالله والله العظيم قد حصل كذا والله العظيم قد فعلت كذا قد جئت بكذا قد ذهبت إلى كذا قد فعلت كذا يعظم رب العالمين بصدق وإخلاص لله تبارك وتعالى وها نحن على موعد هو موعد يوم عرفة الذي نصبح فيه صائمين وصيام في يوم عرفة هو استجابة لق... لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله يعني أسأل الله رب العالمين أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وبعض الناس ممن لم يتفقه في دين الله وإن كان منهم من يدعو الى الله تبارك وتعالى كثير منهم لا يفهمون ولا يتفقهون في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث وبالتالي فانهم لا يصومون يوم عرفه معتقدين ان هذا الصيام لا ثواب فيه ولا اجر وبعضهم يعتقد ان هذا الصيام صي... ان هذا الاجر اجر مكذوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دعاهم إلى ذلك هو إعمالهم لعقولهم من ناحية كحال المعتزلة الذين يقدمون العقل على قول رسول الله فإنهم يؤمنون عقولهم في نص الحديث فيقولون من صام يوم عرفة فإنه تكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة قادمة فكيف يكون إذن التكفير للذنوب التي ستأتي فيما بعد تكلم العلماء الفضلاء في بيان هذا الأمر قالوا إن تكفير الذنوب يكون للذنوب التي وقعت من العباد إذا هذا هو تكفير السنة الماضية وأما السنة التي ستهل علينا بحول الله وقوته فقد تكلم العلماء أن الله تبارك وتعالى يحفظ العبد من الوقوع في كبائر الذنوب يحفظ العبد من الوقوع في السيئات حتى إنه إذا ما أراد أن يفعل أمرا من كبائر الذنوب أو من سيئات الأقوال والأعمال فإن الله تبارك وتعالى يشغله بما ينفعه في دينه ودنيا وكذلك تكلم العلماء في المراد بالتكفير هو تكفير الصغائر وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة من العباد فمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بعد صيامه ليوم عرفة من غيبة من نميمة وكثيرا ما تحصل الاستهابة بكبائر الذنوب وقد كان في زمان صحابة رسول الله يعدون الذنب الصغير الدقيق الجليل الذي لا يحسبون له حسبانا يعتقدونه من كبائر الذنوب لأنهم كما يعظمون الطاعة فإنهم يجتنبون المعصية بقوة حتى إن هذه المعصية تجعلهم في غاية من الندم الذين يقعون في المعاصي فإنهم فإن الشيطان يحول بينهم وبين التوبة وربما تتأخر توبة كثير من العصاة أياما وأسابيع وشهور وأعوام تتأخر توبتهم لأنهم لا يعرفون كيف يتوبون من سيئات أعمالهم وأقوالهم ونواياهم وبعض الناس قد تدخل عليه مداخل الشيطان فيضخم الشيطان لهم الأعمال الصالحة. فيقولون قد فعلتم وقد فعلتم قسمتم مثلا العام الماضي يوم عرفة فما فائدة صيام يوم عرفة هذا العام لا فائدة إذن فعندئذ يدخل إليهم الشيطان داعياً إياهم إلى الكسل والخمول مذهداً إياهم من هذا الموسم الفوضى فالنصيحة كل النصيحة أن يجنبنا الله تبارك وتعالى أعمال الشيطان والأعمال التي تغضب رب العالمين من لهو بالباطل من سبٍ من شتم من غيبه من كذب من بهتان الى غير ذلك من سائر كبائر الذنوب فهذا هو ما ينبغي علينا القيام به في يوم عرفه ان ننوي من ليلته هذا اليوم صيام يوم عرفه ابتغاء الثواب العظيم من رب العالمين كذلك يوم عرفه كسائر ايام عشر للحجه وقت ذكر لله تبارك وتعالى ووقت ثناء ووقت دعاء كثير من الناس يصومون في أيام عشر ذي الحجة ولكنهم يغفلون عن التكبير والتهليل وقد ورد في ذلك الأحاديث النبوية المرغبة في ذكر الله تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرون ويجهرون بالتكبير في طرقاتهم وفي أسواقهم وفي بيوتهم وفي سائر الأمكنة يعظمون رب العالمين أنه لا كبير إلا الله تبارك وتعالى، ولا عظيم إلا الله تبارك وتعالى، يكبرون ربهم تبارك وتعالى ويحمدون إياه، لأنه، لأنه لا أكبر من رب العالمين، ولا أعظمه من الواحد الأحد الفرد الصمد، ثم إن من الأمور العظيمة التي تكون في يوم عرفة على وجه الخصوص هو الدعاء. كل دعاء قد مر في الأيام الفاضلات وفي المواسم المباركات كأيام شهر رمضان أو غيره من سائر المواسم المباركات فهذا أمر والدعاء في يوم عرفة هو أفضل الدعاء مطلقا في سائر العالم فكأن هذه هدية من رب العالمين لحجاج بيته الحرام ولغيرهم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 وهذا الذكر على وجه الخصوص وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قد وردت فيه الفضائل العظيم من ذلك أن من قاله في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك فمن أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو على خير عظيم وأجر وفير من رب العالمين، وكذلك من قال هذا الذكر عشر مرار، يعني عشر مرات، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، يعني يكتب يعني يكون ذلك في ميزان حسناته كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، وكذلك مما ورد في فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن من قال هذا الذكر بالإضافة إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله مغفر لي أو دعا بأي دعاء يستطيعه استجيب له فإن توضأ وصلى قبل الصلاة والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح فينبغي علينا ألا لا نفوت هذه الفرصة المباركة فرصة الدعاء الدعاء في يوم عرفة هو أفضل الدعاء على سائر أيام العام وقد قال ابن عبد البر من الفقهاء المحدثين في هذا الحديث أن الدعاء يوم عرفة أفضل من غيره وهو دليل على أن الدعاء يوم عرفة, يوم عرفة مجاب كله في الأرض فمن كانت له أمنية ومن كانت له حاجة ومن كان يريد أمرا من أمور دينه ودنياه فها هي الأيام الفاضلات بين أيديكم فاسألوا الله تبارك وتعالى من فضله ولا تقنطوا من رحمة الله ارغبوا في التوبة وارغبوا في صالح الأعمال وافعلوا الخير واذكروا الله تبارك وتعالى كثيرا لا تملوا ولا تفتر ألسنتكم عن ذكر الله تبارك ذكرا تسبيحا تلاوة للقرآن سماعا لآيات الذكر الحكيم لا تيأسوا من روح الله ولا تهملوا الفضائل فضائل الأعمال في عشر ذي الحجه من كان يصل رحمه فينبغي أن يصل أرحامه في هذه الأيام الفاضلة من كانت بين أخيه ضغينة ومن كانت بين أخيه خصومة فينبغي أن يسارع ابتغاء مرضات الله فإنه من عمل عملا صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فكذلك من كان عاقا لوالديه من كان قاطعا لأمه أو قاطعا لأبيه من كان مسيئا إلى أحدهما أو إليهما جميعا فإنه ينبغي عليه أن يتوب إلى الله من هذه الكبيرة وأن يسارع في إرضائهما ونيل رضاهما كذلك من الأمور التي ينبغي على من كان في هذه الأيام الفاضلة أن يتجنب الظلم بكل أنواعه وكل أشكاله ابتداء من ظلم النفس من كان ظالما لنفسه بتهاونه الصلاة لا يصلي في المسجد ولا يصلي الصلوات الخمس في أوقاته فهذا هو الزمان الفاضل للإقبال على رب العالم ففروا إلى الله وكذلك من كان مقصرا في النفقة. على أولاده فإنه ينبغي عليه أن ينفق على أهله وأولاده، وكذلك من كان متجمباخرا بماله عن الإنفاق في سبيل الله، فقد جاء وقت الصدقة المعظم الذي يضاعف الله تبارك وتعالى فيه الوجوب، وتعلمون أن هذا المسجد يقوم بعدة أنشطة من النشاطات التي جميعكم أو أكثركم يعرفه والتي تخرج ابتغاء مرضات الله للفقراء والمساكين والأغامل والمحتاجين وغيرهم ممن يعوذون مثل هذه الصدقة، فليقول الواحد منكم متعاونا على البر والتقوى في هذه الأيام لأن هذه الأيام ما هي إلا أيام قليلة ويدخل علينا عيد الأضحى والناس بحاجة فيه إلى الطعام والشراب والكسوة وسداد ما عليهم من الغرامات والديون نسأل الله رب العالمين أن ينعم علينا بالخير المباء الكريم أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فهذه الايام وما سياتي من ايام عشر ذي الحجه المتبقيه هي ايام تذكير بيوم الاخره اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق من كل مكان في دنيا الناس في المشرق والمغرب في الشرق والغرب في اليمين والشمال والشماء ياتون من كل حدب وصوب في موقف يوم القيامه يتصببون عرقا منهم من يبلغ عرقه الى قفاه ومنهم من يبلغ عرقه الى ركبته والى اذنه الى غير ذلك يعرقون وهذا العرق الذي يكون في هذه الدنيا ليس بعرق لان هذه الشمس بعيده كل البعد عن الخلائق وبيننا وبينها الأميال الكثيرة والمسافات الكبيرة ولكن في يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس دنوا حقيقية حتى إن هذه الجلود تصهر وإن هذه الأبدان يحصل لها من الغليان ما يحصل نسأل الله رب العالمين أن يقينا حر يوم القيامة وغير ذلك فمن الأمور التي ينبغي أن نتذكرها حال دخولنا يوم عرفة والذي نرى فيه في الشاشات التلفزيونية نرى الخلائق على عرفات وقفين مح... بإلباس بي إحرامهم بين ذكر وبين دعاء ينبغي علينا أن نتذكر قول رب العالمين ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور، فهذا اليوم هو اليوم الذي ترونه بأعينكم في الشاشات يوم مشهود يشهد على جميع الخلائق أن هذه الدنيا ليست بباقية وأن هذا المشهد المصور في الشاشات التلفزيونية وبالأجهزة الإلكترونية مثله تماما ترونه بصورة ضخمة كبيرة في يوم القيامة في يوم الآخرة ولذلك ينبغي علينا أن نسأل رب العالمين أن يهون علينا هذا الوقوف لأن الله رب العالمين أخبر في كتابه فقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصوروا أن هذا الوقوف يكون على الخلائق بمقدار خمسين ألف سنة ونحن إذا توجهنا إلى وسائل المواصلة حال الحر وحال الازدحام فإن ما تمر علينا دقيقة أو دقيقتان فإننا نغضب ويحصل عندنا من الأمور التي هي من التنفس التي هي من الأمور التي تكون نتيجة لهذا الحر وغير ذلك وهذا في دنيا الناس وكذلك من وقف أمام البوتجاز أو أمام الحرارة المكثفة فإنه يتأذى غاية التأذي وهذه هي أعماركم في هذه الحياة الدنيا وهذه هي أوقاتكم في حياتكم الدنيا فمن مره فمن امضى وقته في طاعة الله فإن وقته في يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر وكثير من الناس لا يعرفون وقت الظهر متى يكون ودخول وقت العصر متى يكون، ويخرجون من حياتهم الدنيا لا يعرفون ما بين الظهر والعصر كم يكون. ويخرجون بلا فائدة وبلا غاية مبذولة في حياتهم الدنيا. فسلوا رب العالمين أن يكرمكم بالكرامات الكثيرة في يوم القيامة ومن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتحابون بجلال اليوم اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل فأسألوا رب العالمين أن يجعلكم من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاه، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاش، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا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 وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين